إهداء من ام سعود الى ابو سعود غرد بصوت الفرح يا طير مطربنا يا طير مطربنا غرد بصوت الفرح يا طير مطربنا الليله له النفس ورا موطننا غرد بصوت الفرح يا طير مطربنا الليله نفس مسرور مبروك مبروك مبروك بولها وباخيرها تحية انتون هدا المسك والكادي يا ابو سعود العرب هضت مشاعرها في ترقية يلي اللي بلو فبادي بلو على المناصب وانت راحيها يا ابو سعود يا سعود تستاهل الترقيه هي خط ولا حادث في المطلوب شيخ الكرم والطيب والهيبة، واخوانك حلال الوفا والعز واسيادي، غرد بصوت الفرح يا طير مطربنا، الليلة النفس مسحورة وطمانة، الفرحة اليوم عمت كل كواكبنا، من شنق كو وسعود الناس فرحانة مبروك مبروك بحضط مشاعرها في تركيات كي انت اللي بلوفة بادي في ازهاكيها على المناصب وانت راعيها في استاهلات يا خطة لا يدي ربك بصوت الفرح يا طرم اطربنا اللي لها نفسي مصرورة وطاربنا اللي لها نفسي مصرورة وماربنا الان وحصيا همسة <تصفيق> فرح لكل جديد